أكبر جريمة بتعملها بحق حالك إنك تضعف وتنزل وتخسر كرامتك كرمال شخص بس لأنك بتحبه وهو ولا على باله، لا إيه قيمة لحبك ولا قدر النعمة اللي بين ايديه، هيدا ضعف إيمان منك وقلة ثقة بحالك، ربك علمك عزة النفس وكرامة الروح، ضلك عم تتذكرهم كل ما تحس حالك بدك تضعف، خليك دايما قوي بوجود الله فيك وجع التحمل وألم التعلق ما رح يسوى شيء قدام الشعور اللي رح تحسه كل ما تزل حالك وتهين نفسك روح الله يصبرك ويشفيك